ماذا أقول في السجود وفي الركوع؟ المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو وفي السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ثلاث مرات أو أكثر والواجب مرة, مرة طيب مرة سبحان ربي السجود ومرة سبحان ربي العظيم في الركوع هي أصح أقوال أهل العلم ولو استحب مع هذا الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يستحب للرجال والنساء في الرضي والنفي. سبحانك اللهم ربنا محمد، اللهم اغفر لي. ويقول يستحب أيضاً أن يقول في السجود يدعو في, في السجود يستحب يدعو في السجود أيضاً يكفي من الدعاء في السجود. ويستحب أن يقول فيهما يستحب أن يقول سب روح والدروس رب الملائكة والروح. سبحانك الجبروت والملاكوس والكبرياء أيضاً. أنا مسعد طيب فرفض السجود طيب ولكن الدعاء خاص بالسجود، أنا أرفض السجود أما الرفوع فهو محل التعظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الرفوع <التصفيق> فعظمه به الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقل ليستجاب لكم ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربي هو سعاد فأسود دعاء نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم